شو السبب الرئيسي اللي عم يمنعك تكون سعيد؟ شو اللي عم بيجبرك تتعود انك ما تكون مبسوط؟ مين اللي عم بيسرق منك راحة البال؟ ليش سمحت لهالشخص او لهالظرف يخلوك تيأس وتستسلم؟ الوحيد اللي قادر يتحكم بمصيرك هو الخالق، وانت بتعرف انه هو دائما معك، اذا لشو استسلمت؟ ليش فقدت الامل؟ غمض عينيك للحظات وبلش شوف الخير الموجود جواتك. كون اكيد انه جواتك في طاقة لو عرفت تستخدمها صح ممكن تغير لك وضعك بالكامل ورح تخليك تصدق انك قادر تحقق اي شي بتريده بهالدني توكل عالله وبلش بأول خطوة